kalam zakladam singi bomb bom a veseloice te feria sharoz Pôjdem do Organy, mi dajte, Černočiš do Robota, červeno do tancu. Bože, zo mnou tancu bati, durnenka Ivancu. Se perini, vydavče vuze, rik tu ice perini, vydava che buze. Vila rusa bila růža poha. Kvítny kubo, ja mam. Bo ja mamka, oňa ne starajúť Bíla rúža poharíku, ne vedam ča u svítniku Bo ja mam praíra svojí mala víku Bíla ne Tá